للفتى الفتى يا ريتني بموت واحيا بعد فتره من مماتي وارجع الى الدنيا واشوف اللي حصل بعد الممات واعود من بعد عشره اعوام صاحي بعد ما رمت رفتي بعد ما الكل اقتنع ان الفتى بوزيد مال هل تعلموا ما مقصدي؟ من هذه العودة وما هي امنيتي ودي فقط أفحص ناس سبح دمعة معجزة بشوف من هودي لابس بس ذوب الاسى والحزن من لحظة وفاتي ولم يزل فيه الحزن ودموع عينه ذرفه واشوف الاصحاب الذي اوفيت بالصحبة لهم طول حياتي هل او يوم احوني من سجن الذكريات واشوف ذي كانت بد جبني مزاياهم وجبهم صفاتي هل حد بهم ما زال يتذكر طباعي والصفات قال الفتى يا ريتني بموت واحيا بعد فتره من مماتي وارجع الى الدنيا واشوف اللي حصل بعد الممات وارجع الى الدنيا واشوف اللي حصل بعد الممات